Vége van a nyárnak. Vége van a lána, hűfőzsejegy nyárnak. Itt is elmondok jobban. De lőrinc, ha nem mondod szépen, akkor nem adok vitamint. <kül> Tedd le, mondd el. Vényke mondodálok, Hűvő szélyek De ott da. De ott ide kematálok, Szélyek ide, Ébenzi, Így, Így, Így, Ébenzi, Így, Így, Így, Így, Így, szerint a valkához, fűs a hetedjakó, A most ája, nem most állja, mert most kis tépőt napinuljálak De tajudnak, kújának, a pölyörű pikának, Utioket azmutya apu pus Kar kar kar Kai kai kai kai kai a Szóval szíme, válik szesekébe, készi kutatta, jelvűből gál, gályú gálya, kéz tepő, kéz tepő, mitig ezt hajták. <Szövő színe> Jaj, de szépen elmondtad, ügyes vagy! <Szövő> Tapsoljuk meg! taps taps taps taps taps, taps, taps, taps.